Já mám svátek 29. září. Já mám svátek 13. 12. takže 13. prosince. Tak. Uh, já mám svátek 11. září, což je dneska, hmm. takže děkuji. Svátek. Uh, svátek mám 21. března. Svátek mám 17. července. Uh, já mám konkrétně svátek 15. září. Já mám svátek e, někdy v srpnu. Já vlastně ani přesně nevím, kdy mám svátek, ale je to někdy v létě. A já mám svátek 8. října. Dobře. Já mám svátek 15. října a ráda ho oslavím. Můj svátek je 17. července. Aha. Já mám svátek 10. srpna. A já mám svátek teď v srpnu, a 17. srpna.